O-ring dia dah bagi dua ni. So, o-ring tu untuk dia punya kalis air tu lah. Dan juga dia dah bagi yang ni. Uh, panggil apa? String dia. Boleh ikat lah dia. Okay, ini kita letak tepi. Okay, ini hero kita pada hari ini ya Kecil saja, Tapi dia katakan kuat lah. Dan juga ada uh, charger. Uh, dia punya charger. Charger. Ui, pendek je charger dia. <laughs> okay. So, tak ada apa lagi di kotak ni. Kotak pun kita letak tepi.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 Kelakar juga ah saya tengok first time saya tengok bateri macam ni, maybe di pasaran dah banyak lah macam ni, tapi saya first time tengok. Okey, kita masukkan, kita try buka ah, kita try buka ha, o-ring dia sini lah o Kalau dah rosak ni dia masuk air, so dia ada, ganti, ada pengganti dua o-ring. Jap kita tutup ah. So dia ada tiga empat mode lah. Consider mode yang paling hebat, artinya seminitatus rumen.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 Alright, so ini mode yang 10 lumen. Nah, kalau macam ni dia boleh tahan 34 jam. Lah. Kalau terang sikit ah ha, ini 100 lumen dia boleh tahan 4 jam. Consider terang lah 4 jam. Nah, kita bagi satu, ha, cute tak? Wah, sampai tak nampak. Nengok terang sampai tak nampak. Konsider teranglah. Kalau yang ni boost, ah ha, 900 lumen. Hui mata aku sakitlah. Ini yang paling terang. Okay, dikatakan keterangan inilah yang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 So, bodi dia memang daripada aluminium. Dia ada tulisan di sini Uben. Ah ha, boleh nampak ada Uben. Lepas tu ni ada perkataan W. Ha, dia punya lampu ataupun dia punya mentor tu memang kecil lah. LED yang memang jenis castina lah. nama dia scientific sangat. Saya pun tak pandai tak pandai macam. Ah ha, Osram KWCSLPM1TG LED foi. <laughs> memang macam hebat lah.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 Ah ha, sebelah sini kalau boleh nampak di bawah ni memang tasik yang memang dipenuhi dengan rumpai-rumpai lah. Sebelah sana ada tempat duduk kalau boleh nampak ah ha, ini pokok. Ah ha, pokok dia. Wih memang terang ah memang terang. So sekarang kalau saya nak pasangkan stroop, saya tekan dua kali ini yang emergency lah, minta pertolongan SOS. Ah ha, ini pun memang consider sangat terang ah hebat. Okay. So, berbalik kepada sebelah sini So, boleh tak anda nampak berapa terang? So, saya cuba jalan eh. Terang oh, ni memang betul-betul terang Wah, pokok-pokok memang saya boleh nampak dengan sangat jelas lah Sebab saya pakai wireless mic, saya tak ke wireless mic ni berapa jauh So, kalau anda boleh nampak, ini memang terang ah. Eh. Ya sekarang saya daripada kamera Around dalam 30 meter lah Saya try sampai Kalau sini dah hampir 50 meter Hampir 50 meter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 Terang kalau macam ni dia 10 lumen saja, ya ini 10 lumen, 10 lumen. Kalau yang ni 100 lumen, ah ha, ya ini 900 lumen maksimum full power, ha, macam player MLBB full power. Ha. Okay ya, ah. so memang consider okey lah, memang consider cun lah. Alright, so ini dia sekali lagi. Kita try tengok-tengok keadaan So, memang power lah Ok, ini 900 lumen eh. 900 lumen ha, Macam lightsaber pula Nampak ha, Boleh sampai hujung ha, Ini tiang lampu, semua nampak Tiang lampu, tengok Terang, pokok okay, Ini pokok kelapa depan ha, Kalau sana, pokok tinggi Semua boleh nampak ha, Kalau bawah So memang cunlah lampu ni. Dan dalam power mode ni memang dia dah rasa panaslah. Sebab dia memang tebal, memang akan rasa, memang akan uh, rasa panaslah. Dia panas sikit. Tapi memang consider hebatlah kecil-kecil cili padi ni. Okey? Saya rasa sampai di sini saja untuk uh, dia punya review, uh, keterangan dia. So kepada anda semua yang rasa nak dapatkan model ni anda boleh lah try dapatkan uh, di description di bawah tengok link ataupun description yang saya berikan di bawah video yang ni ya. So memang berbaluilah kalau beli yang ni sebab dia memang boleh tahan dan sangat terang ya. Okey, saya rasa sampai di sinilah. Ya. Sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Plastemen. Bye bye.